يا الله بحق الصبوح يا الله تبغى <تصفيق> صبوح <تصفيق> ماشي يابا صبوح <تصفيق> مالك ماشي ماشي كرمك الله ما ادري اليوم مع المنتخب مباراة اجي مع الشباب وتحرك فورا اليوم والله ما هذا تصلي الكابتن فواز يجي مع الشباب ويجي كابتن فواز كابتن فواز ايوه ها الكابتن ها كابتن هذا كابتن فواز اسمع اليوم اجمع لي الشباب كامل معانا مباراه، مع المنتخب مباراه، تجمعهم وتتحرك لا عندي اليوم اليوم ها آه آه ها آه فواز ودي لي معك حق المواصلات يا منعه. يلا يلا يا كابتن على طول الان جاي لك. احسن شباب. طبعا يا شباب ما حصلش معسكر تدريبي معانا وانا عارف ان لياقتكم ما هي بالمستوى المطلوب ولان احنا استدعيناكم على طول وبسرعه اشتيكم تحافظوا على لياقتكم وتهدوا في اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي المشاهدين أينما كنتوا في كل مكان أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مباراة اليوم مع المنتخب اليمني صر الجماهير حقك في علقه صورك صر. صر صوري يا كابتن أنا صاحب البيت عندي لحق ستة شوار